Ano, bohužel, <laughs> mě to a čeká. Už víš, o čem to bude? Jako, o čem uh, bude? Ještě nevím úplně přesně, ale chtěla bych to nějak zkombinovat s nějakou stáží, že bych někde šla na stáž a pak o tom psala jako diplomovou práci. Protože to jsem udělala i s bakalářskou prací, že jsem byla na stáži v jedné české firmě a potom jsem o tom psala. Jak dlouhá bude ta práce? Yeah, yeah. Uh, asi 70 stránek. <laughs> Musím, hmm. je to součást našeho, nebo je to podmínkou pro absolvování studia, nebo hmm. studi Jak, dlouhá bude? Jak dlouhá má být? No. no, myslím, že minimum, nebo očekává se minimum asi 50 normal stran, což znamená, no, zásad je díky řádkování, fontu a Tenhle těm náležitostem formální úprava, to většinou normostrana nakonec odpovídá, tak té je jedné straně, že jo. I když ve skutečnosti je to daleko míň, než když píšeme ve Wordu. No ale počítám tak aspoň 50-60 normostran. Už píšu diplomovou práci, a, okay. mám titulní stranu a to je všechno. <laughs> tak, a, tak o čem píšeš? A téma je takový složitý. Je to analýza dopadů zavedení nového standardu na leasingy pro mezinárodní účetní standardy. A je to trošku náročný téma, protože ten standard ještě není ani napsaný. Na to, aby byly nějaké dopady, které bych měl zkoumat, tak to bude takový hodně teoretický. A jaká si bude dlouhá? Mělo by to být 80 stran. Stále, stále píšu nebo dopisuju poslední stránku, odstavec a bude to hotovo. Moje diplomá práce se zaměřuje na vyšetřování finančních podvodů, anglicky je to fraud examination a v zásadě to znamená, jak se dá bránit tomu, aby zaměstnanci nebo manažeři manipulovali s finančními výkazy. Je to hodně zajímavé ve k tomu, že v České republice a vůbec v Evropě Neexistuje publikace, která by podávala ucelený obraz a jedinou publikaci, kterou jsem našel, tak byla vydána jedním profesorem tady na UT. A je vlastně teď dělá publikace na světě, která je jako kniha, jinak jsou to jenom studie. Musel, musel jsem psát diplomovou práci a měl jsem teda naštěstí nějaký data k dispozici, takže to bývá často největší problém u nás sehnat nějaký dobrý data, takže ty jsem naštěstí měl. Takže... Už jsem měl část té práce hotovou, no. to byla výhoda.